Надбузьке – Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Пані Алла перебуває тут на лікуванні з 17 травня. У жінки – туберкульоз. Розповідає, кілька місяців почувалися погано, задихалася, мала високу температуру. Спершу подумала – захворіла на ковід-19. На ковід-19 провіряли мене три рази. Тут два рази – Вознесенський. Ковіда не було. Але я знаю, що таке ковід, у мене син переполів ковідом. Пані Алла каже, хвороба протікає не надто важко, але почувається погано. Курс лікування – два місяці. За словами жінки, раніше ставилася до інфекційних захворювань трохи легковажно. Зараз же не уявляє життя без маски та антисептика, майже не контактує з людьми. «Я три роки, як не працюю, це в мене тільки ринок в ринок в Ну, на ринки ж, звісно, ага, ти там з грошима розвитався, схватив той піріжок – в рот сунеш». Будь-яка людина, у якої низький імунітет, з високою ймовірністю може захворіти на COVID-19. Але люди з туберкульозом – не група ризику, каже медична директорка Миколаївського регіонального фтизіопульмонологічного центру Ольга Пархоменко. З початку пандемії і коронавірус, і туберкульоз зареєстрували у семи людей. «Люба людина, яка має зниження імунітету, це є група ризику, але сказати, що хворі на туберкульоз більш Частіше хворіють, я б так не сказала. Більш група ризику – це пацієнти все, -таки, все ж таки серцево-судинними захворюваннями». Станом на сьогодні у фізіопульмонологічному центрі – 119 пацієнтів з туберкульозом і 19 людей, яким діагностували COVID-19. Безпеки дотримуються так. «У нашому закладі є два окремі корпуси, і пацієнти хворі на коронавірусну хворобу, вони знаходяться в окремому корпусі, вони не виходять на вулицю взагалі, вони виходять на вулицю, коли ми їх виписуємо, оскільки ці пацієнти у важкому стані. Пацієнти хворі на туберкульоз знаходяться у сімповерховому корпусі, тобто потоки хворих, якщо можна так сказати, вони розділені, вони не пересікаються в ніякому разі. Коронавірус і туберкульоз на початковій стадії схожі захворювання. Якщо казати про два захворювання, то це захворювання респіраторних систем. Тому симптоми у цих захворювань схожі. Це і підвищення температури тіла, і кашель, і задишка, і навіть кровохаркання. Пандемія коронавірусу може спричинити спалах захворюваності на туберкульоз. Тому що останній зараз важче виявити. «Через те, що доступність хворих у домедичних закладах зменшилась і скоротились профілактичні заходи, скоротилось обстеження людей на туберкульоз». Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.